Це було, як ти казав, моє отаке хозяйство, на якому ми прожили 47 років з чоловіком, четверо дітей. Ми це мали три фази і електрощочок якраз отут, як згоріло це господарство, згорів цей щочик. Згоріло все внутрі майно, яке в мене було, все пропало, пропало все через те, що.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 І з тої сторони. І це якраз отак всередину нам, і всередині самі, бачите, і парове отоплення було, опалення, парове опалення. Все воно повністю, як той казав, все згоріло. Тільки кінчили перед війною рік, кінчили з дідом повністю всі ремонти, все. Дідуля боліє сахарним діабетом. Осталася ця кухнька, і оце.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 І я, як той казав, навіть вони стріляли, вони гатили, ми вже з дідом знали, нікуди що летить. І я закатувала і передавала на Херсон гроші, привозили, привозили помідори хлопці наші.